Nalogodavac obezbeđuje sobstveni osnovni alat, oprema ili druga osnovna sredstva, materialne i nematerialne sredstva potrebna za redovan rad preduzetnika ili finansiraju njihovu nabavku. Evo u čemu je poenta. Naglasak je na reči osnovna. Ukoliko vam je nalogodavac kupio 100 sto stolicu, kupio računar, kupio mobilni telefon sa preinstaliranim ovim onim ili tako nešto, tada to više nije odnos... Uh, nalogodavac i izvršilac, tada je to poslodavac i radnik. Ukoliko ste sami kupili osnovna sredstva, dakle, napominjem, sto, stolica, telefon, fiksni telefon, mobilni računar, tastatura i sl. onda ste vi samostalni i prolazite tačku broj 5. Uh, pazite, ne smatra se, ukoliko je poseba nalat u pitanju, znači, software koji se koristi samo unutar te firme i td. za komunikaciju i slično, ne. Misli se na Osnovni alat, poseban alat nije predmet tačke broj 5, osnovni alat je tačka broj 5.